Mä oon Tarja Arne, Nurmijärveltä. Mun mielestä on tosi hienoa, että mä voin olla mukana tällaisessa hankkeessa, jossa viedään suomalaista ruoantuotantoa entistä ekologisempaan suuntaan. Mulle on tärkeää, että tässä on kyse luomutuotannosta. Tehdään luomuleipää Samsarassa. Samsarahan on osa tätä agroekologista symbioosia palopurolla. Siinä on ajatuksena se, että nämä ravinteet ja energia kiertää mahdollisimman tehokkaasti kiertotalouden hengessä pyritään mahdollisimman suureen ravinne- ja energiaomavaraisuuteen. Se on tosi hieno juttu, että yritykset tekee tällaista uudenlaista yritysyhteistyötä, jossa voidaan ajatella sillä lailla, että se toisen jäte onkin toisen raaka-aine ja hyödynnetään sitä niin, että kaikki kuitenkin hyötyy siitä taloudellisesti ja ympäristö hyötyy myös. Minusta on hienoa, että voin ihan tavallisena kuluttajana tämän joukkorahoituksen kautta olla mukana tässä hankkeessa. Ja on tosi tärkeää, että nämä edelläkävijät avaa sitä tietä muille toimijoille. Mä sijoitin osakkeisiin, koska mä halusin halun olla osa tätä yhteisöä ja olla siinä mukana. Mutta käy katsomassa sieltä nettisivuilta, löytyykö sieltä sulle sopiva vaihtoehto ja tuu mukaan.